Sigaret əldə utar, duman yanıb alışır xayarla Bir istəkən çək, iki video qaldırıcı bərdmə Sevrən deyib aldatdın, oysa vardı xayarlı Yoxsunda görsə məni, hə, o aynan acan səyirlər Yer qağır tem alıb, yazdırıcı alonka basır Hər yadıma saldırsa, hislərim də atıqdaşır Rəzda dərmək edirsən, bir şeylər yazmaz üçün Sənə o sənə ta oh. Tell me more